تطيب المدايح في تخرج عزيز الشان سل إلى المراجل والمكرم ورياح تخرج عبد الرحمن بعزك رفيع في عشان زهكالك يصيد الجزل بعذاب قوافية تخرجت عبد الرحمن بعزك رفيع عشان زهاك القصيدة الجسل ب عذاب شرف تشرف بني عمك هل